اهل الكهرباء لا اضحكوا عيب الى اصحاب المولدات اخواني اهل المولدات عم السيد وزير الكهرباء انت تدري اهل المولدات بقدره قادر ما ادري فشلون قدره قادر طبعا قبل ما يجي راس الشهر يعني يوم 27 بالشهر يوم 28 بالشهر الوطنيه حتى اذا كانت زياده تنقض ما ادري ليش سيد وزير الكهرباء انت تدري لو لا بقدره قادر زين اول شهر صارت هيك من الله من عبد الله بها بس ما معقوله كل شهر بيوم 27 الكهرباء تنطفي وابو المولد يشغل انا اسلمه لابو المولد سبحان الله ثاني يوم اجت الوطنيه ليش؟ احنا سخومان خوما بنواياكم استغفر الله. الله مثل على على قولت عجايزنا شايفه يقول لك عمي تقول جده خلنا شو اسمه الفل بزيجي لا اها احنا خوما نقول متفقين باهل الكهرباء حب ايبش شيخ تلعب لابس ما يصير وتتهم حظك وبخاتك يوم 27 تطفي الكهرباء هاي من الله مو من اعطال كهربائيه قدره قادر اهل الكهرباء لا تضحكون عيب ما يصير انتم تصلون بالجوامع الكهرباء صار لها ثلاث شهور محتدله فعم اهل المولدات انت مهمة اتقى الله شلون تاخذ مال شهر وانت مشغل ثلاث ايام اربع ايام ما يصير مو هاي لقمه يا ولدي حرام انت مو عندك عويل مو عندك اطفال مو انت هسه ما تؤمن بالله هسه عوف الحكومه بس مو هاي حرام يا ابني انت بشغل خمس ايام خمس 25 يوم اخذتها مال شنو؟ غير تفهمني زين يعني هي تقول مو اني ماخذها مقطوعه لا يا عم وليدي مقطوعه متفقين وياها يا ابي اكو موازنه اعطيه حتى لا ذره ولا ذره ساعات التشغيل فضت راحت يا اخي بعدني ساعات تشغيل ساعة التشغيل, التشغيل كذا انا اريد اشغل 24 ساعه انا اريد اشغل 12 ساعه هاي الكتروني فضت راحت خلصونا من المصيبه انتم معامل الكهرباء عايزين عايزين هل تعلمون يا اخواني ان هناك اماكن هناك ببغداد رايدوا يجيبوا لهم كهرباء استثماريه. هذول اهل الكهرباء قالوا لي. خوما انا ادري بها، اهل الكهرباء قال مثل شلون هاي المنطقه؟ كهرباء استثماريه، منطقه قريبه منها. قالوا احنا واحنا ماشيين بهذا المشروع كهرباء استثماريه ويدفع المواطن 24 ساعه، كهرباء فول. يقول تعرف ايش طلعتنا طلعت لنا الميليشيات واهل المولدات الساعة قالوا الله نذبحكم على بكرة يعبيكم. شلون تجيبون كهرباء 24 ساعه؟ الحكومة تدري لو ما تدري هذا الحجب بغداد بالمحافظات ما ندري هسا واحد بس يدرون عن هاي بقلب بغداد واللي يريد هسا قدام العالم خماني طالع ضام روحي حتى إذا يريدون عم يقولوا تعال عمي هذا من هذا الحكي حتى أدليكم ودليكم بهالكهرباء ودليكم من المنع أنه تصل الكهرباء إلى مناطق في بغداد والكهرباء استثمارية 24 ساعة مرات ما أشوف يا أخواني احنا مرات مو كل شيء هو قال الغرب بن عن ابوهم وعمي هو صح هم صح اولاد الله يجزل لكم هم صح اولاد كلب اولاد ايه بس يا عمو عم احنا قسم من عندنا عمي مو هو ضاربه في عشره يصير فأخواني رحماكم روح في هذا البلد